Hei alle sammen! Dette er enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst för du begynner å se på denne videoen. Takk! Ikke <trykk> gå glipp av våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle vi legger uten ige video væ yke. For de mer informasjonjekke beskevelsen bynder videom. S beskevelsen nedden for for leker til nettpartikeln var får du kans kjøpe reservedelene. Nåss strengths-f dragging. O expressions improved responsibility over their backed-up guy. Anρχق in mindsm πε that around diminished control The X-agram vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i beskrivelsen.